Доброго дня всім. Сьогодні записую відео. Ще раз, як робити нашу гру. Поїхали. Зараз. Зараз. Угу. зараз, почекайте. Зараз у нас щось назагружається, бачите? Ага, все, все, все. Заходимо в нашу гру зараз. Давайте я ще раз вам поясню, як ми це все програмуємо. Ну, тут я ще не виправив, вийде на сцені один. Дивіться, ми це все додали. Да. По-перше, цьому об'єкту ми додали поведінку. Платформа. О, цьому теж нашому персонажу. Це все, ми тут нічого не чіпали. Поведінка. Platformer Object. І Small камера. Щоб її знайти, треба додати поведінку, пошук нових об'єктів. Тут можна усі категорії вибрати. Камера. І тут буде Small камера. Все. Застосовуємо. Додали ми фон. Фону ніяка поведінку не додали. Давайте тепер по програмуванню. Почнемо. Давайте. Першим, поперше. Uh, у нас тут Ми вибираємо наш об'єкт плеєра. Тут ми е, донизу пролистуємо і вибираємо. Е, вибираємо, вибираємо. Почекайте, зараз, зараз, зараз. Е, дивіться. Наш платформер. Інші дії. Платформер. Що робить? Рухається платформер і тут має бути рухайте хто бачить зараз почекайте рухайте рухайте платформер об'єкт так потім платформер вибираємо нашого плеєра що робить стрибає окей додати дію з правим плеєр Тут ми листаємо спочатку і вибираємо «Зміна анімації за назвою». І тут ми ставимо Jump. Потім «Плеєр» знаходиться на сходах. Вибираємо нашого плеєра. Знаходиться на сходах. Не на підлозі. На сходах. Окей. Встановити плеєр. Потім, е, потім листаємо і тут буде «Зміна анімації за назвою». І ставимо Климп, клаймп, потім е, ставмо нижче плеєр, відтворити анімацію, не зміна анімації, а відтворити анімацію плеєра, все, потім, коли плеєр знаходиться на підлозі, плеєр вибираємо і шукаємо, знаходиться на підлозі, встановити анімацію плеєра вибираємо, дивіться, Плеєра, зміна анімації за назвою, і тут ставимо Run. Обов'язково це треба запам'ятати. Потім, коли вибираємо плеєр, що робить? Падає. Встановити анімацію, теж вибираємо плеєра, зміна анімації за назвою, Fall. Все. Потім додаємо плеєр, що робить? Рухається. Плеєр, додаємо плеєр, як ми з вами вже говорили. Плеєр, і тут вибираємо, рухається. Все, рухається. Рухається. А потім натискаємо. Плеєр знаходиться на сходах. Призупинити анімацію плеєра. Вибираємо плеєра. Плеєра. Призупинити анімацію. Все. Потім плеєр знаходиться на підлозі. На підлозі встановити анімацію плеєр на іду. Забув дещо сказати. Виконати один раз. Щоб це знайти в інші умови. Дивіться, потім вибираємо потік подій. Все. А виконати один раз. Бачите, є. Вибираємо. Так, зараз почекайте. Кота свого покладу. Вибачте, тут лазить. Встановити анімацію плеєр на idle. Потім. Плеєр рухається плеєр, що робить стрибає. А, виконати один раз. Встановити анімацію плеєр на jump. Потім, плеєр знаходиться на сходах. Встановити анімацію плеєр на climb. Теж виконати один раз і відтворити анімацію плеєр. Плеєр знаходиться на підлозі, встановити анімацію run. Почек... Почекайте, щось воно таке, щось повторюється, все. Почекайте, вже її дали ж було, так? Да? Так, це ми все зробили. Потім, е ми додали з вами текст, як його ми додали, просто нажали. Додати, вставити новий, і тут ми додали новий об'єкт з нуля, і додали текст, і тут ми все настроили. Все, це зараз я видаляю. Все, це ми зробили, бачите? Додали наш верхній, щоб там не було цього. Все, скор, але зауважте, ми скор додали е, шартери шар зробили ЮА додати шар, бачите, і тут просто змінюємо але зараз я його теж видалю видалити все, тут ми залишаємо базовий шар але саме головне, зараз подивіться ми score додали не на базовий шар, а на ЮА а плеєра у нас на базовому шарі якщо ми це все зробили з вами бачите, він впав, зараз я зроблю на все віконно. Бачите, і все, і він, бачите, пішов. Бачите, е, монети збирає, все, все чудово, бачите. Все чудово. Будь ласка, все. Але мені щось не подобається. Ран, мабуть, треба його зациклити. Ні, ран зациклений Чекайте, давайте подивимося, що він тут робить. Та ні, та ще й нормально. Все. Щось буде незрозуміло, пишіть. З радістю вам відповім. Дякую за увагу. До побачення.